السلام عليكم الخوات كيدايرين بخير هاش هو لي هو اللعبة الابتأة والبضله ايه الان هو انك بارك انا اتطلقها ايه انا اقوى اصفوا هاتل عدد سريع وطار مزيان اغايز في اللاعبين ما غيربخش داك المشكل ديال ايه ما يبقاش لعب ايارين أي ايه كمشو اكدنا وجود مشكله حاليه في المهام ميزه على وجه التحديد عند تحقيق احصائيات اللاعبين الفرديين دائما لاعبون متاحون لا يتم عرض مستويات اي اتقان اسلوب اللاعب الجماعي الصح ما كنش الباصص كيكونوا طويلين من حاجه ما كيتحركوش الشي كانوا قلت لك غي تصحوا فيه و صعب الترقم للاعيب بخصف التفاة صعب الترقمه يعني خصفت عن القعب اللي كن دير هو رجع عندي فيارة كان سور بيه ما كن رقمش كن خلي فيارة من غير لازيتش قدام لما كان تلعب الباصرش ورده كان قراجع فيارة دكوار قارب الواحد لقيتش كيفش ندفونس لك جميع اللاعبين المتاحين في حالتنا سيكون اليوم السبع يجاد في أسلوب اللعب الجماعي سبعين فالميه و أعلى عبر جميع الأنماط لعب الفريق و أسلوب اللاعب مزيان وعدو دابا صراحه اخر شلون ماستر شو زي نقدر في فيه تنظن في يكون فيه تاوا هدية، هادي هي، أنا قطر اثنين في جمال. جديد في من عشرين فجاه جمال الفراق وندل دايما اخروش في المستوى الاول ما نخسر تحصل لها نقطه هاي يعني تقف في ثلاثة ماتشات، ثانية كتكون ثلاث نقاط ثلاثة ماتشات و خمسة، ثلاثة ماتشات يعني تربح ماتش و تعادل جوج، كان تربح جوج ماتشات يكون عندك سيس بوان، صافي كدوز هذه و هاذي غادي تربح ماتش واحد. هادشي تزه تروب ولكن رجع نشوف شنو جديد تقريبا بقى العاب هاديك هاديك هاديك هاديك هاديك هاديك هاديك هاديك Just look at the card started T how it at fall wrong. شوية وصاف شوف انزل دي شوفه بصوت الآخر بشكل ممكن هيا كنشي حاجة شوية نعم، هناك صراحة مئة مليونين ، هناك فوندوك ، هناك جبنا هاد الطاقة ديالنا نشرب واحد الطنابير ، ساعه مكان المنديل الاولي جاي سنبغى سنبغى سنبغى سنبغى سنبغى سنبغى سنبغى سنبغى سنبغى سنبغى سنبغى سنبغى سنبغى سنبغى الشوا ديال السيتي لي دي كلاب طروا، مودريتش محرز، شوف ماشي هاذي، شوف ها هو ما عنديش، هاذي تا لا أنا ، ندير دي ثلاثة و ديا جوج نسلم كالعادة و نشوف شنو حاطين فيها يمكن لي نسلم من <مت> بعيد و لكن اذكر كلهم توحدو No, mm -hmm. فاتو جديد باقي هوما هو، بصراحه درت عاد القائمه ديالو <laugh> تقريبا Let's go to the Let's look at Let's look at I'm not sure what's not going أنا ماشي دوم أخس الدخان واحد واحد كل أنا <تصفيق> ديما نصورو و كاين فيديو واحد اخر ان شاء الله غنحطو فيه مادة المهارات لفه القياس كيفاش ديفونسر كيفاش اواسر بزاف ديال اللاعبين الجداد ان شاء الله اللي غادي نطمنكم ان شاء الله غيكون قريب يعني أنا خوذ خليكم متسددونا الى ريبور